Булгарщини раз-два. Здравейте! Так же, уж сам у обходу а дудов Также наднесет же на днес си най-дрив ръкнеме якето се то иен едним словен, а то е влизам. Влизам а положи се предложка предложка В. Влизам в магазина. Иду до, до обходу. Влизам в магазина. Влизам в магазина. Также же до довних се ръкне Влизам. Еще едно Влизам. До синеца холпит. Так же, Българщина е и е снадно покупителна. Ръкне си купувам. Али къде ще се купи? Ръкно не купувам. Али купя. Така да купя. Така че тази всичко си мържи. Така екстра в супта. То мале е словечко да. To malé slovičko tá, v bulharštině znamená ano, ano, takže nepěšit jedno slovičko navíc jako bonus dá. A... Teď vám nebudu říkat, jak máte kroutit hlavu, <laughs> tomu se budeme věnovat, extra, ale to slovičko tá a... neznamená jenom ano a málo kdo si to i v bulharštině uvědomuje и българщи се това много уведоми, че то, то слоево да е така такова частича, керя се пължива на витвържене или с письма на хразене инфинитиву, защото в българщине слое инфинитив не мај. се българщина так, така, как се така жихла, кога не инфинитив? Е така праве е то, я тому чекам каузелне словечко, та частича да. Также, отивам да купувам. Небо отивам да купя. Также, ду нещо купит. А кое ням еште схази, то словечко нещо, такето. НЕШТО ДУСИ НЕЦО КУПИ ПОТИВАМ ДА СИ КУПЯ НЕЩО ЕСЪЩЕ ЕДНО НЕШТО С НИТО ПОДОБНИЕ А НЕЩО СО ПОДОБНИ СЛОВА ТАКЖЕ Я СИ КЕТ ДУ НЕЦО КУПИТ ПОТИВАМ ДА СИ КУПЯ НЕЩО ПАК СЕ ПОТОМ ОЗВУ Затим, до въздени! Про Болгарщину раз-два, Мария Петрова.